Čau, já jsem Tomáš a dneska vás naučím, jak se jezdí na kole. Na začátek budeme potřebovat správné kolo. Dobré brzdy, kvalitní přehazovačku, pevný rám a krásné rovné karbonové sedlo. Dále budeme potřebovat helmu s brýlemi. Krásné kraťasy a tričko. Pro správnou jízdu na kole musíme začít nejdřív opatrně a až potom si přidávat na obtížnosti, ať se vám nestane třeba tohle. Když se naučíme správně jezdit na kole, můžeme si začít troufat, na nějaké krásné a labužnické kousky. Jako je například tohle. Pokud dáváte i tohle, můžete začít s novými technikami brždění. První brždění je normální, to už všichni známe. Druhé brždění je zastavit na přední kole. To vám teďka předvedu. No a třetí ty brždění je s nikem. No a když už umíte i správně jezdit, můžeme jít na to. Nyní si projedeme naší krásnou lesní cestu za barákem. Jo, děkuji vám za zhlédnutí tohohle videa. Rozhodně se nebojte dát odběr a vedle odběru kliknout na tlačítko zvonečku. A když mi dáte like, jen mě podpoříte v další tvorbě. Mějte se hezky a čau.